يا قبر هل زالت محاسنه بالله يا قبر هل زالت محاسنه وهل تغير ذلك المنظر النظر يا قبر لا أنت بستان ولا فلك يا قبر لا, لا لا أنت بستان ولا فلك فكيف اجتمع فيك الغصن والقمر يا تفارين، يا ليالج ما ظن بعد ليالج فاك ما ظن بعد بعد يدفن رحت وجروح لك بالقلب رحيت <سؤال> ترى. <سؤال> <سؤال> <سؤال> I Yeah, what? فان حال عليك مثل الراح حال عليك عليك علي مثل الراح يدفن ابوه ومنرجع مقتول اخي يا راح ولان ولان راحا ترى عميان عميان خلص ما يهن ولان عيوني يا ويلا هانت العشره عليه تعبي وياك النساء رحت وبسرعه عفتني او قلبك لغيري قسى حانت العشره عليه أي تعب وياك النسمه رحت وبسرعه عفتني او قلبك ويا يا ما قليت هذا يحبني او رحت لمن عودتني اي ما قليت هذا يحبني <تصفيق> رحت لما نعود اي قلب هذا البيك مهته بهم ليش تحسس تحسسه مايا او قلب هذا البيك مهته بهم ليش تحسس تحسسه ريس <تصفيق> اس يابه اس الادب يعني الجبور يا عمي فقار يا جبوري اكيد سجاد الجبور واقطع شيء <تصفيق> الجن ما يحلى على غير بي عيونك حلايا هاي تالي وافي باليخون اتبدلها يا الجر ما يحلى لغيرك غير بي عيونك حلايا هاي تالي تلوافي باليخون اتبدلها ابد ما جنت دربي. اتبيعيج اللي يشتري إي ابد ما جنت ادري بيه اتبيعيج اللي إي بعد ما كل شي نطيته إي قلبك لغيري رسالة بعدنا كل شيء نطعت قلبك غي غير رسالة أربعة أربعة متميزون لروت ابو المعرس الله ابو العريس هو طالع عريس اليوم شير أس أس, اس اس اس يعني على جبوري يعني ابو المعرس اليوم طالع عريس يا الله احترقنا عليه يابا يا يابا يا يابا يا, با يا با. أنا شينه اللي جنيته في بيمناني قصري أشو من قلبي عشقتها كالأبد ما قدريك اي انا شين هو اللي جنيته في مناني قصرين. يعني حيدر البديري اكيد بدير اكيد اسامه الشحماني العلم امير العبودي الجصاص الشحمان الصين العلم ابن العلم من رضا الميال العلم للعريس اكيد <تصفيق> أكيد يا ابوي الخطرك روحي عفته يا الدمع تنزل دم الخطرك روحي عفتها اي الدمع تنزلته اي بعد ما اوصل او لا اريد اتنفس ها ها ها, ها يشيل شيل شل شل شل وأحلى أس أحلى أس من أخو العريس فقار أجبوري وسجاد وعلى رأسي كيد جبور وعز جبور أس يا كل تتوقف كل الحضور نفر نفر أكيد الجبور وعز جبور كل الحضور المعرس ابن المعرس ابن المعرس كل الحضور أكيد يعني جبور وعز جبور وكل الحاضرين واللي حيين بمعجونية حيين بميدولار يعني احلى بيت دولار محروقه من فقار الجبور وينك يا سجاد يا جبوري نرجع ونقول سجاد الجبور يا عمي الشيل توجه يا سجاد تعال يا سجاد يا عم تعال بس الادب بس الادب سجاد الجبوري اكيد ابو والغالي يعني, يعني, يعني. جبور وعز جبور <تكلم> كيد الجبور الغالي <تكلم> يعني. يعني يعني كل الحظوظ <تكلم> أكيد الجبور <تكلم> أحلى 200 <فين> دولار يعني <تكلم> جبور وعز جبور <تكلم> يعني. <تكلم> يعني ابن الحكيم يتوجه توجه يا سيف الحكيم توجه يا سيف الحكيم شيل بسم ابن الحكيم عمي أوه. عمي علي علي هذا يعز يعني كرار الخالدي عباس الابراهيمي يعني فيزود امير الخالدي شعب واماره شعب ####هدر الكعبة وغنى من الكعبة الشيل عم ها... ها يا ابن Oh, you. S. This is S, my sister, and I will be proud of you. I will be proud of you. I will be of you. be proud be الحكيم